На презентацію книги прийшла Наталя Макаєва. З авторкою Тетяною Губською жінка знайома 4 роки. Говорить: "Такі книги мають надихати людей. Я дуже буду рада, якщо будуть такі люди, які будуть цікавитися, будуть читати, про це знати, про це сама культура, розвиток, ця еволюція в культурі, вона повинна створюватися на базі таких знань, на таких відкриттях, на таких книгах, якось Таня Губська зробила". В книзі їх потомкам славних фамілій, іностранців в Ніколаєві, перше згадується про миколаївців іноземного походження. Адміралів, письменників, власників заводів, священиків, лікарів, інженерів, музикантів тощо. така папка, тисяча прізвищ, наші, наші, наші миколаївці, наші іноземці. Ну, от з цього так збирала десь років 30. У мене все десь 30-35 років. От ось знайшла туди, туди, туди шматочок, щось там є, якийсь, да, папірець, туди його, туди, туди. Потім вся ця купа лягла на мій робочий стіл і почалася робота». Книга адресована дослідникам, краєзнавцям та усім любителям історії нашого краю, говорить авторка. «Я окопний екскурсовод. Тобто фест, фест, фест, фестивалі, квести – це не для мене. До мене приїжджають люди, звертаються, Тетяна Миколаївна, розкажіть про місто, про місто Миколаїв. Я проводжу іноземців дуже багато. Я їм показувала, це будинок датське консульство. Спадська вулиця, це взагалі консульська вулиця, розумієте? Там дев'ять будинків віце-консулів. Німецька, бразильська, датська, французька, італійська. Людина підходить, оце, з Італії людина приїжджає, оце італійська, частинка батьківщини, розумієте? Люди таким очима вони починають дивитися на це місце зовсім іншими очима. Книга видана в рамках програми Культура, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Видана в кінці 2019-го на початку 2020 року. Книгу не презентували через карантинні обмеження. Друкувалася у видавництві Ірини Гуди. Виникла ідея зробити короткий путівник обов'язково з англійським перекладом. Романи Раїса Боженкові зробили дуже якісний переклад і можна спокійно давати іноземцям читати. Це перша ластівка таких путівників. Я думаю, що буде продовження». Книга вийшла накладом Сто 100 примірників. Написана вона двома мовами – російською та англійською. Зараз Тетяна Губська працює над українською версією. Ніна Болог, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.